Дорогесенькі матері, у цей чудовий день хочеться бажати вам душевного спокою, успіху, міцних стосунків у сім'ї, прекрасного здоров'я та щастя, яке переливається через край. Протягом всього життя ми відчували вашу материнську безмежну любов та ласку, починаючи з перших днів нашого життя. Бачимо вам подякувати за те, що ви завжди нас чекаєте вдома. Дорогенькі матері, знематері вас! Слава Україні! Героям слава!